اهلا وسهلا الحبايب ديالي لاباس عليكم على خير في امان الله نقدم لكم هالفيديو جديد مرسيه على الكوزينه التقليديه غادي نديرها بالسنسول ديال الحولي ديالنا ها انتما كتشوفوا وحيدت ليها داك الحلمات مول السنسول كي قطعيته على الطول ديالو غادي نطيبو ها انتما كتشوفوا الحلمات راه باقيت فيهم حتى تشوفوا ديال الحولي ديالي كله قطعته هاد الشكل هكا ها مو درتو فريكات تا الحبيبات ديالو بالحيمه ديروا ما بغيتش نديرها بال بالكتف ولا بالحيمه التخرى ولا شي حاجه انا اختاريت نديرها على هذا الشكل هذا بالسنسول ديال الحولي ديالنا ديال العيد غادي نمشيو على بركه الله عندي كركوبه ديال الثومه استسمح كركوبه كامله كت شويه محكوكه بسم الله على بركه الله عندي هنايا مروزية كنت تشوفوا هادي تنصوبو على يدينا، فيها جميع قعقلة بس بسيبيسا بزاف ديال الحاجات فيها غزالة، يعني هادي المروزية هي راس الحانوت، كل واحد باش يسميها، غزالة تتجي البنا ديالها غزالة وصوتو إلا كان طلعتوها على يديكم، نتوما كنت تشوفو، البردي تاهو مدخوق على يدينا، معيقة ديال سكنجبير نينهي وبحط معلقه <تصفيق> ديال السنيده باش تجي <تصفيق> من الاول تيعطيني <تصفيق> واحد الحمور على بركه الله عندي الزعفران كاس ديال الزعفران الحر ديجا انا مطيبه الماء مخويه عليه انتم تشوفوا <تصفيق> راه واحد اللون زال ما شاء الله عندي السمن السمن حار هذا انا مصوبه على يدي بالزبده البلديه درت غير معلقه كنشهد بزاف وعندي قبيسة ديال الملح لا كنخدم خدمة الملح الحية غزالة تاهي زوينة كنتحكم بيها في يدي تتبقى الملحة والسكر على حساب ذوق وعندينا زيت كاس ديال الزيت البلدي أنا ما متنديرش الزيت في المائدة مرة نحضر الزيت كاس كبير هذا الزيت البلدية زيت الزيتون وغادي نمشي دابا على بركة الله متنخلطش الزيت من الأول نخلي غير راس ميتو السميله ديالنا والمروزيه سكينجبير الثومه وما تنحضرش الحبيب ديالي انا هذه ما تنحضرش البصله البصله المروزيه التقليديه الاصيليه ما كداش فيها البصله غادي نركب اللحيمات ديالي على اختاريكم ديال كنت كنشارك معكم آه السنسول ديال الحاولي ديال تندوبيه المروزيه تيجي فيه واحد اللذه طي وغزاله غزاله غزاله تيقول لك لا بغينا الحيمات بغينا الحيمات الحيمه الحمد لله ديما بعد تاكلو هما اللذه تكون في هذا ديال الحاولي هذا المرسيد تكون في هذا السنسول ديال الغرمه هي فين تتكون البنه واللذه بعدين نخليها انا اللدت معكم كما تشوفوا غادي نخليه هذا راه ديال العيد غادي نخليه يقيل في الطنجره على طول على طول الليل وادي طيبوه في الفراخ ما دريش نطيبوه في البطا ولاحظتوا ما تتكونش المروزيه ما تيكونش فيها البزار تيكون غير هذاك المروزات راس الحانوت زائد السمنه والثومه هجم كي تشوفوا انا خليناه شوف دابا نزيدو حتى شي حاجه حتى نبغي نردو ان شاء الله عاد نزيد عليه الزيت ونزيد العود ديال القرفه وهذا الزبيب كيف كتشوفوا انا مرقداه من البايو سميتو قبل حتى نرطبو الزبيب عندي يعني تقريبا شي على حسب كل واحد وعلى حسب ايدي الرابعه باغي يدير نص كيلو على حسب كل واحد اللي باغي انا ديجا مرطبه هنايا بخليها مرطب الحبايب ديالي كيف كتشوفوا الطنجره ديالي انا ديجا تخليوها ليلة <hesitation> ليلة مرقدة ولا نهار مرقد على سبيكو على حسب كيفاش قطعتو ونحبو واش لقيتا نتوما تتشوفو أنا رديتو على الفاخر فضلت أحسن نردو على الفاخر على طيب خاطر خاطرو نتوما شاء الله الطيبه على طيابة إنشاء الله تستعين بيه المهم هو خلي يتولد على خاطر خاطرو أحسن مكين في الطياب هو ديال الفاخر كتشوفو دابا غادا ننزل الزيت الزيتون ديالي كيكوم كاس ندير زيت الزيتون بوحديتو ما تنخلط مع لا زيت المائده لا والو على بركه الله اللهم صل على الحبيب سيدنا محمد عليه اكثر الصلاه والسلام ها انتما كتشوفوا الطنجره ديالي الريحه ما دي شاء الله تنزيد هاد العويدات ديال القرفه خمسه غير حتى لربعه ديال العويدات هما ديجا وناشفين هم غادي الجره ديالي مزيان في نمشي في هذاك الزيت الزيتون دي دي الحبيب ديالي كي تتشوفوا الطنجره ديالي هي تتقلي غادي ندير البار يس يس غادي نطيب لنا الحيمات ديالنا دي وديجا الماء يكون مغلي مزيان بسم الله على بركه الله ما نصبوش حنا نديريت خذوا البرايسات كما كتشوفوا انا نخلي ديك الزويته حتى تمشات مزيان مع الحيمات ودابا غندير الماء كي دي ديجا يكون مغلي مزيان على بركه الله غادي نخلي ان شاء الله بين ما تطيب لنا الحبه ديالنا الحبيب ديالي كي تشوفوا اللحمات ديالنا ما شاء الله ما كيعطاو واحد اللون ماهور كيدخلوا كيدخلوا ما مطياب شوفوا كتبان شعمتي حول الله بحول الله غادي نرمي هذا الزبيب ديالي هو تشوفوا بسم الله على بركه الله كما قلت لكم ديجا راه مرطب مغسول مزيان ومرطب والمروزيه ديالنا تيخصها طيب طيب حتى توقف لنا لاصوص ديالنا كلش فيها حس الما حتى تولي لنا واقفه تبالينا عاقده واقفه والحيم ديرنا شي ما شاء الله عطاو هذا الماغور مازال دابا ان شاء الله رميت الزيت ديالنا غادي نرمي لاسيله كما قلت لكم حتى تيتكل لنا اللحم يبقى سكر اختياري على حساب اللي في سكر ومتيبغيش يدير الحلاوه غير الحلاوه ديال الزبيب كافيه والحمد لله دابا غنكمل القرفه ديالي تقريبا معلقه ديال القرفه هيدي جات الحمد لله عطا واحد الماهو ديالو غزال باقي بلا قرفه ملي غادي تسالي غادي يطيب مع القرفه غادي تشوفوا تاني اللون ديالو كي غادي يجي وكما تنقول لكم المروزيه ديال الاصيليه المغربيه الباسيليه حقيقيه هي وتا تداش فيها البصله ملي تدير البصله تولي طالقه واحد الماء وتا اللحم ديالنا متوخي عيا ما يطيب ما كيعطيش داك اللون الما هو بحال هكا دابا المروزيه ديالنا ان شاء الله ماشي شوفوا كتشوفوا الصوص ديالها ديجا واقيلا كيتيدير ما شاء الله وغادي نبغيو يعقد لينا اكثر من هذا الخثور هكا حتى ينشف لينا تولينا واقفه الحبات ديالنا كتشوفوهم ما شاء الله طابوا هشيشي الطريقه اللي قلت لكم حضرت بها انا ما كنديرش البصله بمره فضل المروزيه الأصلية التقليديه ما تتتحضرش فيها بصله بمره وحده ولا الصوص ديالها انتما ما شاء الله جاها قاد متحرقات ما والو جاتنا ما شاء الله غزاله ونتمنىكم كتوذوقوها معانا وبالصحه والراحه وانا تنرافق معها هذه المروزيه ما يمكنش تشابو مع العواصير ولا المشروبات الغازيه المنعضه اللي بحال هكا انا رافقتها بالزعفران ما شاء الله حتى هي تجي وبصحة وسخون وبالصحه والراحه وما مطبخ بودور باللايكات والتعاليق الزوينين ديالكم الله يخليكم ليا واكله شهيه ونتمنى تكونوا حدايا كنتقتوها وتعطيوني الراي ديالكم وبالصحه والراحه مره اخرى